Три прожектори для захисту об'єктів критичної інфраструктури від шахедів передали силам Запорізької територіальної оборони та нацгвардійцям військові з міста Буча Київської області. Це остаткування добре зарекомендувало себе у захисті північно-західних околиць Києва і показало свою високу ефективність у враженні повітряних цілей ворога не тільки в день, а й вночі, повідомив начальник штабу Бучанських сил територіальної оборони Андрій Верлатий. «Ці ліхтарі дають можливість Втретній час доби висвітлювати небо до півтора кілометра, а також робити світлове пятно до 300 метрів. Це дозволить виявляти ворожі ціли, повітряні ворожі цілі на підльоті за півтора кілометра до об'єкта критичної інфраструктури. Останнім часом наші сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони, ЗСУ. Використовуючи ліхтарі, фактично, ефективно збивають до 90% замічених цілей. Цілі, які проходять перший рубіж ППО, завжди збиваються другим рубіжем, тому що ліхтар може вести ціль по небу до моменту її збиття. Дані ліхтарі прожектори дадуть нам змогу ефективно боротися з повітряними цілями, безпілотними апаратами. Буде надана інформація про те, що на підльоті є повітряна ціль, особовий склад висувається на вказані рубежі, займають позиції. Особовий склад, який буде призначений керувати прожектором, будуть його вмикати і будуть проводити освітлення». Також представники благодійного фонду «Буча» передали від міжнародних партнерів для військових міста Гуліпуля медикаменти, зокрема, кровозамінники загальною вартістю 3 мільйони гривень.